Kaista-avustin. Ihminen on älykäs eläin, mutta myös kova tekemään virheitä. Niin myös liikenteessä. Ajoneuvot ovat nykyään varusteltu monenlaisilla älykkäillä tekniikoilla ja turvajärjestelmillä, jotka ehkäisevät ja korjaavat auton kuljettajan virheitä. Ne myös tukevat kuljettajaa varoittamalla tarvittaessa ja lieventävät mahdollisen onnettomuuden seurauksia. Esimerkiksi kaistalla pysymistä tukevat järjestelmät voivat pelastaa monilta vakavilta onnettomuudesta. Kaistaavustin varoittaa maantien tahattomasta ajautumisesta kaistaviivalle tai sen yli. Yleisimmin varoitus tulee rattia täristämällä tai äänivaroituksella. Kaistaavustin voi jopa vaikuttaa ohjaukseen kääntämällä rattia, kun auto on lipämässä kaistaltaan. Avustin ei kuitenkaan toimi kaikissa olosuhteissa, muun muassa kaupunkiajossa, jyrkissä mutkissa, rattia määrätietoisesti käännettäessä, vilkkua käyttäessä tai kaistaviivojen näkyessä huonosti. Kaistaavustimen toimintaan ei siis pidä yksistään luottaa. Se on tarkoitettu hätätilanteesta varoittamiseen, aina kun se on mahdollista. Pidä siis se päällä, jos sellainen autostasi löytyy. Jos se ei löydy, niin varmista, että seuraavassa autossasi on. Mutta muista, ettei älykkäinkään turvatekniikka poista kuljettajan vastuuta.